V minulých dílech jsme mluvili o různých zdrojích energie a zařízeních, která je využívají k přeměně na energii elektrickou. Co se ale následně děje s vyrobenou elektrickou energií? Rozvodnou sítí je s elektráren rozváděna po celé zemi a vy si pak můžete třeba ohřát vodu nebo zapnout počítač. Ani výroba, ani spotřeba elektrické energie však není rovnoměrná. To zatěžuje právě rozvodnou síť, ale i naší peněženku. Jak už jsme si říkali v jiných dílech, některé zdroje energie jsou dosti nespolehlivé a elektrickou energii vyrábějí nerovnoměrně. Existuje však i nerovnoměrná spotřeba. Co myslíte, v jaké denní době lidé nejvíce využívají elektrickou energii? Kuste si představit svůj běžný den. Není tak odlišný od dnů ostatních lidí na planetě. Na pomoc si vezmeme i grafiku. Ráno začíná uvařením snídaně. Tu si dává většina lidí. Je to tak? Začínají se zapínat rychlovarné konvice, mikrovlnky a sporáky. Zažíváme tedy první velkou špičku ve spotřebě, která probíhá mezi 6 a 8 hodinou radní. Následuje přesun do školy či práce a samotný pobyt zde. V tuto chvíli je spotřeba vysoká, ale celkem rovnoměrná. V odpoledních hodinách se všichni začínají vracet domů. Spotřeba mírně klesá. Následuje večerní pobyt doma. Pro většinu lidí jde o čas domácích prací či relaxace. Začínají se rozbíhat pračky, sušičky, myčky, sporáky, televize, vysavače a tak dále. Zažíváme druhý obrovský vzestup spotřeby, který začíná utichat mezi devátou až 10. hodinou večerní. Tato situace se opakuje prakticky každý všední den. O víkendu se vzorec denní spotřeby trochu mění. V zimním období ještě připočítáváme energii potřebnou k vytápění. Kvůli delší noci potřebujeme také déle svítit. Křívka spotřeby se tedy příliš nemění. Zvyšuje se hlavně míra spotřebované elektrické energie. Platí tedy, že v noci, kdy je o něco menší spotřeba, zaplatíme za elektřinu méně? Bohužel ne. Dnes už takzvaný noční prout, kdy se za elektřinu platilo v noci méně, bohužel neexistuje. Pokud jste vlastníkem zařízení, jako je třeba boiler, elektromobil a další, Můžete si zařídit takzvaný nízký tarif. Ten už neplatí pouze v noci, ale v různých časových úsecích ne. A pro každé území je stanoven distributorem elektřiny různě. No jo, jak ale ušetřit, i když taková zařízení nemáte? Není to zas tak těžké. V cestě nám stojí dost často jenom naše lenost. Začněte zlehka. Už obyčejné zhasínání může být dobrým začátkem. Nepoužíváte nabíječku, rychlovarnou konvici nebo pračku? No tak je vytáhněte ze zásuvky. Způsobů, jak šetřit elektrickou energii, je spoustu. Stačí se jen zamyslet a určitě na něco přijdete. A hlavně nezapomeňte, nešetříte jenom vlastní peníze, ale i naší planetu. Já třeba začínám takhle.